السلام عليكم معكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهارده يوم آه يوم الاثنين ثلاثة و النهارده آه كان 18 18 مايو 18 مايو 2020 ومعاكم في البث المباشر معلش النهارده عملته 9:30 ما كنتش فاضي الساعة تسعة, <تصفيق> <فاضئ ساعة> تسعة. <تصفيق> فأهلا بالأخوة اللي موجودين معانا. في البدايه هكلمكم شويه عن الأحوال النهارده والتقرير والأخبار لأن في خبر إن شاء الله يكون جيد وإن شاء الله يكون مبشر وفي أخبار أخرى فإن شاء الله معانا ربع ساعة كده أو تلت ساعة أتكلم عن التقرير بتاعي وبعدين إن شاء الله اللي عنده سؤال يبقى يسأل بعد هذه الملخص اللي هقوله اللي هو بعد الربع ساعة الأولانية. وطبعا بداية اهلا بالجميع اهلا بكل الاخوة الموجودين معايا على القناة هنا أه سيان اللي حاضرين البث او اللي مش حاضرينه أه بس طبعا لم حاضرين اللي محاضرينه مشرفيني اكيد يعني أه فنبتدي بالتقرير بقى بتاع العالم بسرعه بسرعه كده زي ما انتم عارفين العالم كله وصل في الوقت اللي انا بتكلم فيه قدام التقرير حوالي 4.833.000 مليون وثلاثين الف اكتر من كده معنى الكلام ده احتمال نوصل لل مليون في غضون نقدر نقول يومين او ثلاثه يعني النهارده الاثنين يمكن نكون تجاوزنا الخمسة مليون ثلاثة اه اربعة على الخميس ربنا يستر معلش هو الحالات صحيح ما زالت بتستمر تقريبا بمتوسط 75 الى 80 الف حاله يوميا على مستوى العالم لكن الوفيات احسن، الوفيات اقل من الايام اللي فاتت وده طبعا بفضل ايه؟ بفضل الادويه اللي هي بتخفف الموضوع شويه لان في ادويه كتيره، هو صحيح ما فيش ولا دواء ثبت انه كفاته 100% لكن هي بتخفف الى حد ما الخبر الجيد اللي حبيت اقوله هو او ملخص يعني اللي هقوله لكم عشان تبقوا عارفين انا هتكلم عن ايه التقرير بتاع النهارده دقيقتين ثلاثه كده وبعدين في خبر مباشر عن ان في دواء الاعلان بتاعه بيقول دواء سيقضي على كورونا في اقل من اربع ايام فخلينا نشوف ايه هو ده والاخبار في مصر اللي بدات تشدد الاجراءات وخصوصا في العيد عملت حظر في العيد تماما و آه، الكويت اللي حطت غرامه وحبس للي هيخالف الاجراءات اللي هيمشي في الشارع بدون ماسك ديت النقط اللي احنا هنتكلم فيها. فالحالات في العالم عدت 4.833.000 مليون الف اصابه والوفيات تجاوزت 317218 وفاه والحالات التي شفيت تجاوزت مليون وثمانمية واحد وسبعين الف وستة حالة شفاء وده رقم كويس اضربوا الرقم ده في ثلاثة هتلاقوها يطلع تقريبا يعني طول الحالات المسجلة الحالات الحارجة وهو ده الشيء اللي بيزعجنا شوية لو الرقم بتاعه عالي لا الرقم الحالات الحارجة الحالات الحرجه 2% لان ده هو ده اللي بيزعج النظام الصحي في اي دوله هي الحالات الحرجه والحالات الشديده. الحالات الحرجه عشان بتبقى عايزه انتينسيف اي سي يو انتينسيف كير يونت وعايزه فنتليتور وعايزه هيصه. لكن الحمد لله هما 2% فما زالت الامور كويسه واحسن من اسبوعين فاتوا ايام ما كانت 6% بالنسبة للدول بقى بسرعة بالترتيب كده الدول بالسرعة هم الخمسة اللي القمه في تغيير بسيط اه ان البرازيل طبعا بقت من ضمن الدول الخمسة وحاليا مازال اه امريكا هي اكتر دولة فيها عدد اصابات تجاوزت المليون وخمسمائة الف بعدها روسيا روسيا شد حيلها قوي اه روسيا تجاوزة ميتين وتسعين الف اه اصابة وبعديها اسبانيا 200 اكتر من 277 الف اصابه والبرازيل اكتر من طبعا الجداد في الخمسه دول روسيا والبرازيل اللي تشال فرنسا وايطاليا تشالهم الخمسه الاوائل على مستوى العالم في عدد الاصابات وبريطانيا رقم خمسة في عدد اصابات 200 اكتر من 2340 الف اصابه الوفيات بقى بالترتيب هنلاقي أمريكا وبعد أمريكا بريطانيا سبحان الله وبعد بريطانيا ما زالت إيطاليا وبعد كده في فرنسا في عدد الوفيات وبعد كده في أسبانيا بالنسبة لبقية الدول العربية والدول الشرق الأوسط عندنا في أكتر دولة عربية فيها عدد إصابات هي السعودية يمكن تجاوزت وخمسين ألف إصابة 345 حاليا يا ترى السعوديه ايه اخبار التحاليل عندها التح... يعني هل التحاليل كتيره قوي بدرجه تفسر الوضع اللي احنا شايفينه ده؟ اه التحاليل في السعوديه مش التقرير مش جايب التحاليل مش عارف ليه عدد الاختبارات مش جايبها بدأوا يجيبوا الإصابات في بالنسبة لعدد السكان لكن عدد التحاليل الظاهر الدول ما بت آه لا هو موجود موجود معلش العتب على النظر الإصابات في التحاليل في السعودية تجاوزت إن 600 ألف تحليل وده كمية طبعا هائلة كمية تحليل هائلة في السعودية 600 ألف تحليل في السعودية بنسبة إيه بقى؟ بنسبة 17 ألف واحد لكل مليون. 17 ألف واحد لكل مليون معملهم لهم تحاليل. الوفيات ما زالت رقم جميل جدا في السعودية ده 320 معرفش ده يطلع كام نص في المية ده ولا يطلع كام؟ احسبوها إخواننا حبايبنا اللي ماسكين كالكوليتور يحسبوا لي النسبة دي تطلع كام؟ بس هي كده كده أقل بكتير من 1%. وبعد السعوديه في الدول العربيه في قطر ب 3 اكثر من 33 الف اصابه تسعة وستين اصابه ويبدو ان الح... يعني التحاليل بتاعه قطر بنسبه 56 الف لكل مليون واحد عاملين له تحليل يعني نسبتهم احسن من السعوديه بشويه بس كميه التحليل اقل لان يعني السكان اقل بكثير 161 الف تحليل بعد قطر هنلاقي في الامارات طبعا الامارات عامله كميه من تحليل خرافيه مليون و600 الف تحليل مليون اكتر من مليون و الف تحليل بنسبه 162 الف مواطن من كل مليون ديت رقم خرافي ده احسن رقم في الدول العربيه كلها بصراحه في مساله التحليل وعدد الاصابات 23 1000 اصابه اكثر من 23000 اصابه 23 وكسر والوفيات ما زالت رقم قياسي وهو 220 يعني رقم صغير جدا جدا وهو 220 آه حالة وفاه بعد قطر هنلاقي الكويت ب 15691 اصابه وطبعا برضو الوفيات رقم بسيط ما شاء الله 118 والتحاليل بتاعت الكويت عاملين اكتر من ربع مليون تحليل بيساوي واحد وأربعين لكل مليون من السكان. وبعد الكويت تيجي مصر، مصر هي اللي بقى لها اسبوع او اكثر من اسبوع او 10 ايام الحالات فيها في ازدياد مضطرد النهارده يمكن الزياده في الحالات كان 510 تقريبا امبارح كان 490 حاجه زي كده النهارده 510 بالهم كده كذا يوم هقول بعد كده في التقرير في فيديو في تقرير اليوم بتاع الفيديو هوريكم الكيرفات اللي يحب يشوفها يبقى يتابع الفيديو بعد شويه بتجيلكوا الاختيارات فتبقوا تنقروا على الاختيار يا اخواننا وتشوفوا <تصفيق> الفيديوهات او يعني تشوفوا العنوان يمكن يعجبكم ولا حاجه ماشي وانا عارف المشكله الواحد بيبقى عامل سبسكرايب في حوالي 200 تشانل فبيجي له 200 اختار فمابيبقاش عارف يضرب على مين ولا مين فبيطنش الكل تبقوا لما تجيلكوا اختارات تبقوا تضغطوا عليها لان بصراحه انا بنزل الفيديو من دول احنا عندنا كام واحد احنا عندنا 75000 باين ولا 76000 مشترك اه يعني الاختارات حسب ما بشوف في الجدول بتروح ليجي مثلا التمت حوالي خمستاشر ألف واحد له اختراعات بس المشاهدات بتبقى ألف او ألف ونص مش مشكله عند المشاهدات بس كل ما تكون المشاهدات اكتر طبعا بتحسس الواحد ان إيه؟ ان الكلام اللي بيقوله بيوصل لعدد اكبر وبتحمس الواحد طبعا انه يبذل جهد اكبر ما يعني. مفيش شك ان انا اما احس إن اللي, بي... اللي بيسمعني أو بيشوفني مش اللي بيتابعني، أنا اللي بيتابعني 75,000 أعمل بيكو إيه؟ المهم الفيديو آه مين كم واحد منكوا بيشوفوا يعني واخدين بالكوا؟ كل ما أحس إن الفيديو الناس كتيرة بتشوفه كل ما الواحد ما يستخسرش أو يبقى متحمس إنه يبذل جهد في إنه يعمل فيديوهات. مصر عدد الحالات وصلت إلى 12,200 92 حاله. ااا التحاليل في مصر طبعا ضعيفه 135,000 تحليل. بنسبه 1322 تحليل لكل مليون مواطن. وبعد مصر بقى بتيجي دول الاخرى بتاعت البحرين وبعدين الجزائر كلها ظروفها كويسه ما شاء الله والمغرب كلها ظروفها ممتازة الحمد لله رب العالمين. ده كده كان بخصوص الحالة في العالم النهاردة واللي حب ياخد تفاصيل أكتر يبقى يجيني على الفيديو اللي بعد شوية هينشر عن التقرير اليومي اللي بعمله عن بالنسبة لتاريخ النهاردة. بالنسبة لمصر ان الزيادة في الحالات النهاردة كانت 511 حالة جديدة. الوفيات اتناشر تمنتاشر حالة وفاة جديدة وأصبح عندنا ستمائة حالة وفاة وده طبعاً نسبة عالية شوي والحالات اليومية بتتزايد بقى لها خمس ست أيام وربنا إن شاء الله ييسرها والأمور تتحسن بالنسبة لل الاخبار الاخرى بالنسبه لمصر اللي لفتت النظر ان نقابه الاطباء كانت بتطالب امبارح ولا حاجه زي كده امبارح من اول امبارح بان يفرض حظر تجوال شامل خلال اخر اسبوع من رمضان والعيد عشان عارفين الناس مش هت... مش هتلتزم وهيعملوا و... مشاكل هيزدحموا جدا وفعلا مجلس الوزراء اصدر قرار بهذا الامر بان يبقى في حظر تجوال خلال اسبوع تقريبا من يوم كذا ليوم كذا فطره العيد وان حظر ده ده ده اغلاق الاغلاق المحلات والحدائق والمتنزهات وكل الحاجات دي وان الحظر بيبتدي من خمسة المغرب لحد الفجر الخبر اللي من الكويت بيقول ان في حبس شوف الكويت عامله حبس ثلاث شهور او غرامه 5000 دينار يعني خرب خرب بيوت 5000 دينار ده مبلغ ضخم لمن لا يلتزم بارتداء الكمامه في الاماكن العامه يخرج من بيته اه ناس طبعا بتسالني تقول وتبعت لي فيديوهات تقول لك الكمامه ليست مفيده اوكي في ناس بتقول اه يا اه ما كانش في موقع اتكلم عن حاجه زي كده بس لقيت سؤال بيقول لي ايه ناس كتير تقول لك الكمامه في فيديوهات لعلماء بتقول هل الكمامه مفيده ولا لا قال لك لا وينبغي انك انت ما تلبسهاش الا في حالات معينه لما تكون بتعتني بمريض ااا آآ عنده كوفيد 19 بتعتني بيه تلبس الكمام او تكون انت مصاب وبالتالي عشان ما تعديش الغير طبعا هذا الكلام اتعمل زمان اتعمل زمان من شهرين في الفتره هذه الفيديوهات اتعملت في الفتره اللي ما كانش فيها كمامات في السوق الناس كانت بتتهافت على الماسكات وتلبسها وتستخدمها في حين ان الكوادر الطبيه والفرونت لاينرز الناس اللي في المواجهه مش لاقيه ماسكات تستخدمها فبالتالي ده بيعجز مع الناس اللي المفروض يلبسوا لازم ماسكات انما حاليا اصبحت شبه متوفره وموجوده في كل وقت فبالتالي لازم تتلبس بالنسبة للدولة اللي بتفرض هذا القرار يعني زي الكويت وزي عندنا هنا في الفلبين برضو ممنوع الخروج بره البيت بدون لبس الماسك لان الدولة شعرفها انت مصاب ولا لا فلازم تلبس حتى انت متعرفش انت مصاب ولا لا ماشي يعني يبقى مش متعارض مع الفيديو اللي بيقول انك انت تلبسهاش الا لما تكون مصاب او بتعتني بواحد مصاب طيب انت خرجت الشارع دلوقتي. انت تعرف منين انك مصاب ولا لأ؟ قال لا؟ ما عرفش ان انا مصاب يا دكتور آه ما احنا اصبحنا دلوقتي نعرف وبقى ثابت علميا ان ممكن تكون مصاب وما عندك شعرات تنقل العدوى الاخري فبالتالي لابس تلب... لازم تلبس الماسك ماشي؟ فده يكون اجابة على اللي بيقولك احنا نلبس ماسكات ليه ما هو قالوا ان الماسكات آه مش مهم لأ تلبس ماسك لانك انت احتمال تكون مصاب وأنت لا تعلم فبالتالي لازم تلبس ماسك عشان تقي الآخرين من النوم آه يتعدوا منه بالإضافة إن الماسك فعلا بيحمي إلى حد ما بس لو استخدمته صح وما بقيتش تحط إيدك عليه وكل شوية تحط إيدك على وشك لكن لو استخدمته صح هو فعلا بيحمي من الانتقال العدوى برضه إليك لو واحد عطس في وشك بدل بنت تروح مستنشأ كل العطسة بالكل الملايين من الفيروسات اللي فيها لا الماسك هي هيحميك إلى حد كبير الخبر بقى الأخير والمهم عندي وهو سؤال هل نهاية كورونا الرابط السؤال ده جه ليه لأن في شركة أمريكية أعلنت ويا رب يكون إعلانها ده صح وسليم وهي هما طبعا اللي بيعلن حاجة بيبقى مقتنع بيها صحيح بتبقى دوافع آه بتبقى في دوافع تجارية في الاعلان لكن في النهاية دي مقتنع بالحاجة اللي هو عاملها ومتصور انها يعني حتى لو ما مشيتش بعد كده لنتيجة التعارض مع الناس اللي بيقيموا العمل يعني فهما الشركة دي قالت ايه قالت انها اكتشفت مضاد مضاد بيشتغل على البروتين بتاع الفيروس لو فاكرين قلنا قبل كده ان الفيروس فيه بروتين اللي هو السبايكس الأشواك ده عباره عن بروتين اسمه بروتين اس. البروتين اس ده هو اللي بيدخل يمسك في الخلية في ريسبتور مستقبل اسمه اس تو. فايه اللي بيحصل? ان المضاد الشركة دي اكتشفته او شغال عليه ونه ونه وامس اعلنت عنه لما تحقنه في جسم الانسان اول ما الفيروس يجيله على طول يشبك في الاس بروتين. في السبايكس. لما يشبك في السبايكس خلاص الفيروس ما عندوش حاجه يشبك فيها في الخلايا فبالتالي ما هيصبر الخلايا فبيقولوا هذا العلاج او الدواء المضاد لو الحقن او اتاخد بالنسبه للناس السلام هيقيهم بنسبه 100% من انهم يصابوا بالعدوى ده خبر ممتاز جدا نتعشم ان طبعا هم نجحوا في في المختبرات الاوليه والاختبارات ناقص ياخدوا الموافقه بتاعه الاف دي ايه الفود بتاعه الولايات المتحده عشان يعملوا التجارب على المرضى نفسهم وعلى الناس اذا ثبت امانه وصلاحيته اكيد هيبقى ممتاز جدا جدا ماشي ومسمينه وهو خد اسم كودي بما انه خد اسم كودي معناها انه هيخش في المراحل المتقدمه من الايه التجارب اسمه الكودي اس تي اي 1499 ده الاسم الكودي. بعد ما يتوافق عليه بياخد اسم بقى علمي ممكن يكون اسمه كوفيد شيلد او كوفيد جارد حاجات زي كده ده كده انا خلصت بسرعه كده التقرير بتاعي وان شاء الله آه نبتدي بقى نشوف حبايبنا اللي معانا على القناه يا رب جميعا تكونوا بكل خير ان شاء الله نكبر الخط شويه بس عشان نشوف مين اللي معايا آه أخونا صديق أهلا وسهلا الأستاذ صديق يا مرحبتين ومعانا أحمد إيه عبد الحكيم أهلا وسهلا يعني الإنسان في ناس بتبقى مشغولة بالسؤال اللي في مخها فماشي انا هعيد مره ثانيه بعد كده ان شاء الله الاخوه الافاضل اللي معنا في البث المباشر يعرفوا النظام ان ما يحطوش اي اسئله في خلال الثلاث في خلال الربع ساعه والثلث ساعه الاولانيه ويركزوا في سماع في سماع التقرير بتاعي والمعلومات اللي انا بقولها ان شاء الله تكون مفيده ليكم وبعد كده تبقوا تحطوا الاسئله ماشي السلامات اهلا بكم جميعا والـ <تصفيق> من دلوقتي اللي عايز يحط سؤال يحط سؤال انا مش هقدر اشوف الاسئله اللي اتحطت قبل كده بنسلم بس على الاخوه عصام يوسف كمال ازيك يا يوسف ازاي اخبارك ايه واخبار السعوديه يا رب تكونوا جميعا بخير واكسيل فيتو مش عارف ايه ما تكتب عربي طب انت احنا خلصنا من العربي اما نتكلم فرنساوي انت بقى برليف فرا برليف عربي برليف عربي ابو محمد من المغرب اهلا بيك يا محمد يا مرحبا بيك كل سنه وانتم طيبين يا اخواننا العيد اهو فاضل له 5 ايام يا رب برده نتبع الارشادات اللي الدول الحكومات بتقول عليها ونبتعد عن الالتجمع ماشي اخواننا الحبايب اي واحد سال سؤال يبتدي يعيد ساله عشان انا هبتدي ابص على الاسئله الاسئله اللي كتبت في الاول مش هقدر اشوفها من هنا ورايح هقدر اشوف اسئلتكم اللي حط سؤال وما جاوبتش عليه آه حبيب الخزرجي عليكم السلام وسبحان الله اهلا بيك ياسين آه من فضلك يا دكتور هل يوجد دواء لفيروس الكبد الوبائي بي الخامل وهل دخلت ادويه جديده للسوق تقضي عليه لا الادويه الموجوده هي هي وهي بتخلي الانسان يعيش بفيروس كبدي ب اي بخامل وبيعيش بصحه جيده الى ما شاء الله عبد الحكيم احمد انتج بي اس نيجاتيف عندك اتش بي اس يعني عايز ايه يا استاذ عبد يا استاذ عبد الحكيم محتاج ايه عندك الاتش انتجين اتش بي اذا كان كلامك صح اذا كان كلامك مكتوب صح يعني نقله انت صح عندك هيباتايتس اس انتجين نيجاتيف خلاص اقفل على الباقي ماشي هيباتايتس اس انتجين نيجاتيف انت سليم وانا مش عايز يعني ايه لا تبص انت بقى في تحليل اكتر من كده ولا حاجه وانا شرحت لكم قبل كده بالنسبه لتحليل الكبد الوبائي ازاي تقدر تقراها وتستفيد منها. طالما الهباتيتس اس انتجين نيجاتيف خلاص اقفل على الموضوع. ما, ما, ما يعني انسى الموضوع. في حاجه واحده بس يا ترى انت عايز تاخد اللقاح ولا لا؟ بتعمل المضاد عشان المضاد لو طلع ايجابي يبقى انت مش محتاج اللقاح اللي تاخد التلقيح او اللقاح. لكن لو المضاد طلع سلبي يبقى انت تاخد ممكن تاخد اللقاح او ينبغي انك تاخد اللقاح. اظن يا استاذ احمد عبد الحكيم انا قلت ايه؟ قلت الهباتيتس اس انتيجين نيجاتيف اقفل على الموضوع. عايز بقى تناقشني او تكمل حوار يبقى تخش على تحت فيديو مناسب او تجيني على الخاص العفو على المجموعه بتاعت تيليجرام ماشي اكتب لكم الكود بتاعها بتاع. اهو تحت تي دبليو مش عارف بيكتبوا اه اكتب لكم المجموعه اللي انا عملها على المحمول الخاصه بالاسئله الطبيه برضه هي مجموعه بس ميزتها ان الرد بيتم على طول يمكن تكون اسرع شويه من اليوتيوب اه, لكن رجاء التواصل الخاص مش متاح مجانا وده قلته كذا مرة دلوقتي. وده طبعا انا مش عامله بالفلوس عشان اكسب. لا انا عامله بالفلوس عشان امنع الناس اللي بتتواصل لاسباب مش مش يعني جديرة بالتواصل الخاص. فا وبتعمل لي زحمة في المكالمات وكده وما بتزعجني وما بتخل ما بتدينيش فرصة ارد على الناس اللي يستحقوا الرد. ماشي? فقريت التواصل اما على مجموعة التليجرام. لا اخوانا الافاضل دكتور هلال شانل سي اتش اي ان ان اي ماشي الاسبيلنج صح دكتور هلال ايوه قصادكوا ده القناه بتاعة التليجرام والمجموعه اللي يحب يروح اهلا بيه وسهلا ايوه عربي شكرا دكتور على المعلومات الله يكرمك يا حبيبنا يا من المغرب كيفك وكيف امور المغرب المغرب ما شاء الله اموره طيبه جدا زي ما انا شايف في التقارير بقى له فتره الاصابات عنده قليله والوفيات برضو قليله حاجه جميله قوي قوي سبحان الله هل الاجسام انت من فينك يا سبحان الله من زمان مش انت نفس سبحان الله بتاع زمان اللي دايما كنت برضو بتسال عن حاجه زي كده HIV antibodies ما بتتاخرش عن 30 يوم ما بتتاخرش عن 30 يوم ده مين بقى اللي كاتب لنا صيني ده ولا ايه ده؟ اه اتحذفت الحمد لله اللي كاتب صيني ده نعمل له جايلنا منين إيه يا ابن اللي كاتب لنا صيني ولا معرفش اني لا اني لغه ديه اكيد سبام يعني ما فيش مشكله طب عندنا فالاجسام المضاده يا اخ اخونا الفاضل سبحان الله 30 يوم بتبتدي تظهر بتبتدي تظهر لكن بتبقى مؤكده بعد 90 يوم ماشي فلو هي ايجابي بعد 30 يوم خلاص انت ايجابي بتروح تعمل التحاليل التاكيديه لو سلبي بتستنى تسعين يوم وتعمل التحليل مرة تانية لزيادة التأكيد. حبيب الخزرجي من فضلك يا دكتور هلال انا عندي فترة بنراجع في الحلقة والحنجرة وتكسير في أجمال جسم كان عندي كحة متقطعة وراحت فهل في حاجة تخليني اخاف? لا ان شاء الله لا تخاف. انت تقصد خايف من ايه? عندك كحة ومش عارف حاجات زي اي واحد عنده برد يعني. واخد بالحضرتك. أه اي واحد عنده برد او انفلونزا بالعكس يمكن انت ما كانش عندك سخونه يعني دور برد عادي، اللي يخليك تخاف مش واخد بالي. ما فيش حاجه تدعو الخوف واتحسنت خلاص. اذا كنت بتتكلم على كوفيد 19 او فيروس كوفيد 19 فوالله لو كان اصابك يبقى خير وبركه، بس ليه؟ لان انت كده خفيت يبقى اذا بقى عندك مناعه، بس هي المشكله بقى ان انت تعمل التحليل بتاع المضاد اللي هو السريع ده عشان يطلع عندك هيقول لك انت كنت مصاب ولا عمرك ما أصبت فلو كنت مصاب تشوف بقى الناس اللي انت احتكيت بيهم اللي ليك القرايبين ليك ليك تخلي بالك منهم يعملوا التحاليل لو انت قلقك على كوفيد 19 لو قلقك على حاجه تانية مفيش فيش مشكله ان شاء الله يوسف كمال زيك استاذ يوسف اخبارك رمضان قرب يخلص ها. الله يخليك عنده سؤال بعيد عن كورونا اتفضل هل ز... ايه هل زراعة الكلى زارع الكلى يقدروا اه اللي عنده زراعة كلى يقدر يصوم يمتنع عن شرب الماء ما اظنش اللي عنده مشكلة في الكلى مرخص أي واحد عنده مشكلة في الكلى مرخص له إنه يفطر ماشي آه لأن أي مشاكل الكلى ديت مسؤولة عن تنظيم الماء في الجسم أي مشاكل في الكلى الكلى هي المكان او العضو المسؤول عن تنظيم الميه في الجسم. فبالتالي مشاكل الكلى كلها بتحتاج ان الانسان دايما يشرب ميه وربما اللي عنده زراعه كلى بياخد علاجات يوميا فدي اسباب كلها قد تدعو الى انه يفطر حتى لو هو حاسس ان ظروفه كويسه. عنده رخصه الفطار. بص انا انا رايي انا بصراحه يعني انا مسلم مخفف يعني باخد ابسط شيء في الدين ابسط شيء في الدين باخده ماشي انت تخيل لو رئيس عملك إداك, اداك اداك هديه بسيطه هتقبلها ولا ترفضها؟ لو رفضتها بحجه مثلا ان انت مش محتاج تبقى اهانه فلما ربنا سبحانه وتعالى بيدي اي انسان رخصة دي هدية بسيطة فانا رأيي الواحد لازم يتقبلها هو ربنا مش خلقنا عشان نتعذب وربنا مش محتاج العبادات بتاعتنا ومش منزل الدين عشان نموت نفسينا في العبادات لا هو ربنا يعني, يعني انا مش شيخ لكن العبادات دي فرضت عشان تذكرنا دايما بوجود الله وتذكرنا دايما بان احنا ناس مؤمنين بالله وبالتالي دائما نظبط حياتنا بناء يعني زي كده المنبهات الصلاه الواحد بيصلي فمنبه أجي اسرع لا ده انا بصلي اصوم ماشي هاجي اغلط لا ده ازاي يا هي العبادات منبهات ان الواحد ما يرتكبش المساوئ وليست هدف في حد ذاتها ماشي يعني معنى ايه يعني ده اللي انا فاهمه، يعني انت واحد هتصلي وتسوم والعبد العمر كله ونام في بيتك لا ده انت مذنب ذنب كبير جدا ويمكن جهنم وبئس المصير. مع انك بتصلي وتسوم وده اظن في احاديث بتدل على ذلك. مش معناه ان انت هتخش جهنم وانما انت انسان يعني اسات فهم الاسلام واسات ايه تطبيقه، الاسلام او اي دين العبادات يا اخواننا هدفها منبهات. جرس تنبيه عشان اتذكر وانا ماشي في خط الحياه اتني ماشي على الخط العدل لا ما انحرفش الى الخطا اجي انحرف الله الصلاه تفكر تقول لي خلي بالك ماشي فالعبادات في حد ذاتها ربنا لم يفرضها ربنا سبحانه وتعالى مش عايز العبادات مننا ماشي مش عايزنا يعني هو مش خلقنا عشان نعبده بهذه الطريقه الطريق اللي احنا عارفينها لا هي الحاجات العبادات ديت لينا وليست لله لا غني عن العبادات بتاعتنا انت مع... انت عارفين مين اللي محتاج الواحد ي... ينحني له بتاع البشر لان البشر ده انسان ناقص فبالتالي لما بيمسك سلطه بيمسك رئيس جمهوريه محتاج مظاهر معينه مني عشان هو يحس انه رئيس فربنا سبحانه وتعالى مش محتاج الكلام ده ماشي فالعبادات ديت لينا احنا عشان تذكرنا بان نمشي على الخط السليم اللي المفروض نمشي عليه فبالتالي اي رخصه تتاخد اي رخصه تكون موجوده الانسان يستخدمها ده الملخص يعني اهلا بيك يا مونتي اخبار السويد ايه يا استاذ مونتي اخبار السويد في عندنا هل اعراض السي يا استاذ احمد يا عبد الحكيم اكمن يعني ارجو كلمه ورد غطاها بالنسبه مهما كانت عندك اعراض عندك دوخه ودوخان وبتنوط مش قادر تقف على حيلك عملت تحليل السيده سلبي يبقى ما عندكش تحليل اقفل الموضوع فكر بقى في الاعراض دي بتاعت ايه ويروح عليك ماشي لان فعلا يعني الناس مدوخين بال... مش مدوخين انا دي مدوخين كل الدكاتره بخصوص الاعراض، التحليل يا عم سلبي. يقول لك أصل أنا عندي أعراض، أنت التليفون عمال عم يتهز ليه مش عاجبه؟ <تصفيق> يقول لك أصل أنا عندي أعراض، يا عم إحنا قلنا التحليل طالما أت... سلبي خلاص ما عندكش المرض ده، الأعراض اللي عندك دي إيه؟ روح شوف سببها. حاجة تانية. فأنا عندي واحد بيتابع معايا يلف وهقول وي... له الكلام ويقتنع. <تصفيق> يلف ويلف بعد اسبوع ويقول لي بس انا عندي كذا، يا, ح... يا ابن الحلال عملت التحليل. مش مقتنع بالتحليل؟ روح اعمل التحليل تاني في مختبر تاني. طالما في مخك حاجه ها؟ ومش عارف تتخلص منها يبقى مش هتتخلص من الاعراض اللي انت بتعاني منها. عشان تتخلص من الاعراض لازم يكون تفكيرك واسلوبك في الحياه ايجابي، وتبقى ماشي 1 1 تساوي 2، التحاليل غلط التحليل سلبي يبقى انا ما عنديش هذا المرض، ما عنديش السي ده او الاتش اي في، يبقى اذا اشوف الاعراض دي سببها ايه؟ وانا قلت لكم قبل كده الحاجات دي بتبقى سببها ايه؟ اه حبيبي بتاع اخونا بتاع اللي كان بيسال على الاعراض وخايف انها تكون كورونا، في احتمالات في احتمال ان انت يكون عندك برد عادي او انفلونزا وخفيت، وفي احتمال انها تكون كورونا وخفيت. ماشي؟ طب لو كانت كورونا وخفيت، ما انت كده الآن الناس اللي حواليك واللي انت عشت معاهم ربما تعادل. تعمل ايه؟ بتروح تعمل التحليل بتاع المضاد. المضاد ده بيطلع لك نوعين، في حاجه اسمها اي جي ام و اي جي مضاد، الاي جي ام لو طلع يبقى انت لسه مريض، طبعا انت خفيت فمش هيطلع معاك. اذا طلع الاي جي يبقى انت كنت مريض وخفيت وبقى عندك مناعه ماشي اذا ما طلعش خالص يبقى انت عبرت مجالك هذا السيده هذا الكورونا تعمل ايه في كل حاجه من الحاجات دي اذا طلع عندك التحليل يقول انت مريض في الوقت الحالي وده طبعا قلت لك مش هيطلع لان انت خفيت الاعراض بتاعتك انت هيطلع عندك احتمال يطلع عندك التحليل يقول ان انت كان عندك العدوى وخفيت وحاليا عندك المضاد فانت عندك مناعه فالمفروض تعمل ايه؟ كل الناس اللي انت كنت قريب منهم خلال اسبوعين ثلاثه اللي فاتوا دول تبتدي تعتني بيهم، يروحوا يعني يراقبوا نفسهم، يخلي بالهم ما ما يحتكوش بناس ثانيه لعلهم يكونوا يعني عندهم العدوى، واللي تظهر عنده اي اعراض يتخذ الاجراءات اللي احنا حافظينها بخصوص اللي بتظهر عنده اعراض، ماشي؟ ده اللي انت واجب عليه. اذا طلع عندك انك انت التحليل قال لك انت كنت مصاب ودلوقتي بقى عندك المناعه. لو طلع مفيش خالص يعني عمرك ما يبقى انت كده لسه ما تتنك ملتزم بالاجراءات الوقائيه خوفا من انك انت تصاب في يوم من الايام. طبعا انت لو عملت التحليل وطلع عندك النتيجه ان انت عندك المناعه خلاص دي حاجه كويسه جدا لان ممكن بتاخد شهاده تقدر تروح وتتحرك ووي وي, وي تبقى انت خارج عمليه الحجر دي خالص بالنسبة لل... بيتكلم برضو على الاتش اي في. هو لازم زر اله اي في ده هو اللي واخد القمة في كل الامراض ما زال. في من ناحية تسببه للالة عندنا. هل في حالات ممكن ما تظهرش او تنقص وبالتالي ما تظهرش التحليل ويكون تحليل الايزا سلبي? لا ما فيش. بالمناسبة تحليل الاتش اي في والايدز هي من ادق تحليل في المجال الطبي كله. تحليل الاتش اي في. سيان المضاد او كده تعتبر قياسيا هي اكثر التحاليل على المستوى الطبي دقه. فما فيش تحليل بتعمل اذا كنت انت عامل تحليل في الوقت المناسب اللي هو لو مضاد بعد ثلاث شهور. هل ممكن تقضي مناعتي على الفيروس؟ الكبد لا الله أعلم ما بتقضيش عملياً لحد دلوقتي ما فيش حد بتروح من عنده المناعة ما بتقضيش علي المناعة الطباية لكن تعمل ايه؟ تعمل تخليه دايماً خامل وتخليك انت بصحة جيدة ده المناعة اللي هي دي بتعملها وطبعاً لازم الواحد اللي عنده خامل ده لازم يشايد كل ست شهور ولازم يتابع مع دكتور البطني البطنية أو دكتور الجهاز الكبد عشان ما يسرحش تلات اربع سنين. والموضوع عنده ايه? الفيروس ينشط ويعمل له مشكلة من غير ما ياخد باله. آه كده ياسين سين طراز جاوبتك على الكبد الوبائي بيه. ماشي? آه تحليل عملت تحليل آه عبد الحكيم آه مين ده ساريتا بعد خمسين يوم كده أنت ما عندكش الـ الـ الفيروس بنسبة 98 وتسعين أو تسعة وتسعين في المية يعني خلصت ماين عشان بقى يبقى مية في المية مؤكد تعمله بعد تسعين يوم عبد الحكيم أحمد إذا كنت أنت عملت التحليل السريع اللي هو المضاد لكن لو عملت الكومبو يا استاذ يا ساريتا صن ده لو انت عملت الكومبو يبقى خلاص مؤكد. آه عبد الحكيم سبب ظهور آه شرحتها قبل كده فيديو يا ريت تبقى تشوفه ماشي او اسال بس سؤالك تحت اي فيديو من فيديوهات الاتش اي في يا استاذ عبد الحكيم ماشي عشان بس ما يكونش التشات كله عن الموضوع آه محدد والناس هنا ممكن الموضوع ده ما يخصهاش يعني محمد من المغرب يا اهلا يا محمد انا باخد دواء يحتوي على سيبروفلوكساسين لعلاج السيفلس سيفلس سيفلس هل يصلح له نعم يصلح هو انت بتاخده بناء عليه مش في دكتور هو البنس مشتق البنسلين هو مشتقات البنسلين وعلاج السيفلس يتوقف على نوع السيفليس والمرحله هل هو برايمري ولا سكندري ولا تيرشري فالسيفلس مش علاجه يعني مش من نوع السهل كده واحد يجاوب بدون ما يعرف الحاله لكن هو ممكن المضاد ده يجيب نتيجه قال يصلح لان ابر البنسلين مقطوعه من صيدليات في المغرب ازاي بقى ما فيش حاجه اسمها ابر بنسلين مقطوعه في المغرب هتلاقي موجوده بس يمكن مخلينها في المستشفيات ولا حاجه انت تروح لاي دكتور هيكتب لك وصفه تعرف تجيبها لو ما عندكش حساسيه للبنسلين بتاخد بنسلين ده معناه ان انت بتتكلم على الاولي البرايمري سيفلس ارجو ان اجابتي تكون كافيه ليك يا استاذ محمد لو مش كافيه تبقى ممكن تتواصل معايا على ال ال ال ام عايز تتواصل بقى بالتليفون يبقى على ال التليجرام أو تختار طريقة يعني من التواصل ماشي وبعد كده آه، كلاش عربي كلاش أنا بشوف أسامي جديدة أول مرة أشوفها بصراحة فاحب انبههم او, أو الفت نظرهم لو انت جاي على على البث كده بالمصادفه يعني وخير ايه ورب, ورب صدفه خير من الف ميعاد تبقى تعمل اشتراك عشان تجي لك الاختراق ماشي؟ ولو حاسس الفيديوهات دي مفيده تبقى تعمل لها شير مع اصحابك واصدقائك وتعمل لايك لو سمحت. آه كلاش ارابيك السلام عليكم اهلا وسهلا اتش اي في سكريننج اللي هو المضاد. اللي هو الانتي بودي وتلع سلبي بعد شهرين وست اياه. يبقى كده نفس الاجابة اللي انا قلتها قبل كده. آه انت تطمن بنسبة تمانية وتسعين في المية او تسعة وتسعين في المية. لو لو واصبر لحد تسعين يوم لو احتمال العدوى قوية تبقى تعمله مرة ثانيه عشان يبقى كده اتطمنت بنسبة 100% في المية. الاستاذ يوسف كمال رمضان قرب يخلص والايام صراحة حس انها صعبة أكثر من الأيام الأولى، مثل عارف دي ليها تفسير علمي، طبعًا الأيام دي أصعب كصيام ولا تقصد إيه؟ لو تقصد الناس صيام يا أستاذ يوسف لو تقصد الناس صيام فلا تفسير الأيام دي حر شوية، صح ولا غلط؟ ولو إن يعني هو عادة رمضان لو كان الصعوبة في الصيام بتبقى في أول أيامه، وبعد كده الواحد إيه أول يومين ثلاثة، وبعدين الواحد بيتعود فبيمشي تلقاء لحد اخر الايام بس يمكن بقى او انت ظروفك اتغيرت بتتحرك اكتر بتنزل شغل عندك ارتباطات فالحاجات دي التغيرات دي تتخلى الصيام برضو يتغير الا اذا كنت تقصد صعبة من ناحية موضوع تانية اخ سريتا جاوبتك ارجو من الاخوة الافاضل عشان الشط ما يبقاش زحمة محدش يعيق يعني اللي يسأل سؤال ما يقولش يو يو أرجو إنك تجاوبني، الله يخليك تجاوبني، أرجوكم ما حدش يقول هذه الجملة أبداً. اللي يسأل سؤال ويلاقيني ما جاوبتش عليه ها قبل في في في نهاية التشات كده يصبر ربع ساعة ولا حاجة. يعيد السؤال ثاني. لو سمحتم، ماشي؟ أيوب أهلاً بك يا أيوب عربي أهلاً بك، أيوه. الحمد لله في المغرب عدد الوفيات قلت كلامك سليم يا محمد. محمد مش كده? ولا مين? آآ ظهرت بعض البور في المصانع التي قد تمدد الحجر الصحي لمدة سبعين وشهر. بس بصفحة المغرب يعني المغرب بترتيبه في الدول العربية يمكن عشرة. يعني في قدامه السعودية وقطر والامارات والكويت ومصر والجزائر. يعني هو هناك فاموره طيبه ان شاء الله. تسلم يا حبيبي يا هلا بيك والف سلامه ليك ولو عايز سؤال تاني عن الموضوع اللي قلقك حطه تحت الفيديو المناسب. استاذي الفاضل عبد العزيز علي ازيك يا عبد العزيز؟ كيف حالك اظن اجابتي كانت واضحه يا استاذ صديق اجابتي كانت واضحه قلت ايه في الاجابه قلت ان تحليل الايدز من اكتر التحاليل دقه على مستوى المجال الطبي. معناه ايه؟ انه مش ممكن واحد يكون عنده الايدز ويطلع سلبي في التحليل، ابدا. طالما بيعمل في المعاد في الميعاد المناسب، لو مضاد يبقى بعد التسعين يوم، مستحيل يطلع سلبي. يوسف كمال الرسول عليه الصلاه والسلام مؤخر اختار ايسرهم، الله عليه الصلاه سبحان الله، لا احنا بنشوف ناس بيجيني ناس عيانه اه مش عارف من كم يوم، يعني في ناس بتبقى واحد عنده اه مشكله في الكلى، عنده حصوايه وبياخد علاج، عايز علاج ثلاث ايام ثلاث مرات في اليوم، وعايز يشرب سوائل طول النهار، و... وعنده مغص وعايز يسوم. براحته انت حر واخد بالك يعني قلت له انت حر. انت مرخص لك تفتر. عايز تصوم بقى انت حر يعني انت نعمل لك ايه. بس ما تقوليش انا ما خفيتش. مونتي من سويد. الاصابات تجاوزت 3000 تلاف. سويد. اصابات اللي تجاوزت 3000 ولا 30000 الف? يا مونتي. ايه تلات تلاف دي حضرتك توصل 30000 الف ولا ايه? والوفاة تجاوزت 3000 تلاف. الوفاة هي الا تلات ولسه الحكومه ما غلقت شيء والناس بعدها تجمعات الوضع سيء يا دكتور يا عم ملك بالحكومه وملك بالناس خليك في حالك وانت حافظ على نفسك بقدر الامكان انت بتنزل شغلك وكده وبتركب مواصلات ولا ايه وضعك يا مونتي ظروفك ايه هناك عشان اقول تعمل ايه يعني اكيد انت في طريقه ان انت تحافظ في على نفسك وعلى اذا كان معاك اسرتك او اولادك او والدك او والدتك تقدر يعني ان شاء الله أستاذ عبد الحكيم أحمد ممكن تقول لنا عمر حضرتك عشان أجاوبك. محمد أحمد أهلا بيك يا محمد غايب عننا بقالك مدة ولا أنا اللي غايب؟ مش عارف أهل. ازاي حضرتك وازاي الأحوال عندك؟ أنا نسيت أنا دولة بقى؟ ما تآخذنيش لأن أنت غايب بقالك مدة أو أنا اللي غايب وعبد العزيز علي برضه ده بتاع السعودية أخونا من السعودية ده غايب برضه مدة أو أنا اللي غايب وبشرى ذهاب فينك يا استاذه بشرى اخبار اسبانيا اسبانيا دلوقتي نزلت بعيد عن الخمسه الاكثر اصابات في العالم ولا ايه؟ فرنسا واسبانيا ولا انا غلطان فرنسا وايطاليا لا لسه اسبانيا اسبانيا من شويه قلت ان هي بعد روسيا صح؟ يا رب تكون امورك انت شخصيا بخير والحاله بتاعتك بخير انت وزوجك واطفالك تبعتيلي رسالة لو سمحت على الخاص عشان اطمن عليك وعلى الظروف اللي عندك ماشي؟ أنا يا اخوانا بحب أعيد تاني بقول لكم بالنسبة للاخوة اللي عنده مرض واحد يجي اللي عنده مرض محدد أهلاً بيه التواصل الخاص مجاناً. أي أياً كانت الوقت لكن غير كده مفيش تواصل خاص مجاناً يا إما على المجموعة بتاعة بتاعت آه اسمه ايه ده يا اما على القناه هنا يا اما الموقع بتاعي ماشي. آه المستثنى ومن الناس اللي عندهم مرض فعلا واحد مصاب بالكبد الوبائي ب واحد مصاب بالاتش اي في مصاب فعلا واحد عنده اتش اي باتيتس سي واحد فعلا مريض ويقدر يتواصل مجانا اهلا بكم وسهلا. عمرك آه هو انا ما حبيب الخزرج انا ظن سالت مش سالتك انت انا كنت بسال على احمد عبد الحكيم احمد مش حضرتك <تصفيق> يا سيدي اتشرفنا بيك اهلا بيك يا استاذ حبيب ومش متجوز ليه يا استاذ حبيب؟ ما, ما ممتنع ولا <تصفيق> ايه؟ ولا انت اني دوله؟ حبيب الخزرجي، انا دولة؟ لو أنت في دول زي مصر، أه، يبقى 33 ده سن عدم تأخير مش مشكلة. لأن في مصر الشباب ما بيتجوزش الأيام دي إلا بعد الخمسة 35 سنة. ولكن أحيانًا أشعر بوجود نقط بول في نفس الداخلية وشاكر ومقدر ليك. لا بقى أنت موضوعك عايز رد كتير، اتواصل معايا على التليجرام، زي ما قلتلك ماشي؟ اتواصل مع تيليجرام عشان ناخد وندي على طول ونستفيد ماشي لكن لان في نقط في البول بتنزل نقط بول في الملابس ليها معنا. ماشي طبعا يعني مش عايز افسر بقى وانت كاتب اسمك الحقيقي على على الملا كده لا تكون المدام بتتابع ولا حاجه وتمسكك في الياك. <تصفيق> المانيا انت في المانيا اشتريت ايه انا نسيت سؤالك سريتا انا في المانيا اشتريت من الصيدلية بعد ستة اسابيع طب فكرني اكتب جملتين ثلاثة. افتكر انت كنت بتقول ايه ساريتا فكرني يا استاذ ساريتا انت كنا بنتكلم في ايه آه... أخونا يوسف إيه ملاحظين في الفترة الأخيرة إنه إنه عدد حالات الشفاء تحسن حتى في بعض الدول تجاوز عدد حالات الإصابة يعني مش تباطؤ حالات الإصابة لكن زيادة في حالات الشفاء صح؟ إيه السر في الموضوع؟ يعني ممكن موضوع القطيع لا هو هو, هو... أنت بتتكلم عن حالات الشفاء، حالات الشفاء مالهاش دعوة بموضوع القطيع، موضوع القطيع له علاقة بعدد الإصابات الجديدة التي تسجل كل يوم وعلى معالم... آه، ففي دول ما زالت عدد الإصابات التي تسجل كل يوم في ازدياد أو كتير السعودية كتير الكويت كتير الإمارات كتير قطر كتير مصر كتير آه، وده يرجع لسببين السبب الأولاني هو آه، الايه الإختبارات اللي بتتعمل كل ما بتعمل اختبارات كتيرة كل ما بتكتشف إصابات أكتر دي سبب والسبب الثاني هو أن الناس ما بتلتزمش مية في المية بالإجراءات آه، مصر الزحمة في المواصلات والمترو والطور المواصلات العامة وفي السعودية مثلا في السعودية أو الخليج العوائل بقى وقعدت العوائل والأسرة والجدي قعد حوالي الأحفاد وعياله حوالي 30-40 واحد ويقعدوا ياكلوا سوا فدول بنقلوا العدوى البعض ماشي؟ إنما الشفاء عدد حالات الشفاء في تحسن ليه؟ لأن في أدوية كتير اللي هم 4-5 خطوط من الأدوية بتستخدم كل الأدوية ديت صحيح ما فيش دواء منهم فعال في 100% في لكنها بتساعد بتساعد في أنها تأثر فطرة المرض فبالتالي وبتقلل نسبة الوفيات فبالتالي أنت تلاحظ أن حالات الشفاء كترت. ولذلك بنشوف بقى الحالات الحرجه بقت 2% مش 6% زمان ليه؟ لإن الأدوية اللي بتتاخد حاليًا أو جربوها وبيستخدموها بدل ما كانت الحالات بتروح 6% منهم بتروح لحرجة لأ 2% بس والباقي بيتحسن قبل ما يوصل للمرحلة الحرجة، ده التفسير بتاعي. أنا بخير يا أستاذة، أنا بخير يا أستاذة بشرى، أهلًا بيك يا سيد آه الأستاذ حبيب الخزرجي بيدعوكم لعمل لايك، آه لأن أنا دخل على القناة يجي ميت واحد اللي دخل واللي خرج وبس سبعة لايك، ما تفهمش أنتوا أنتوا بتدفعوا فلوس على اللايك ولا حاجة؟ أوعي يكون الفيسبوك بياخد منكوا فلوس. <تصفيق> يعني المفروض كده الواحد قبل اللايك دي زي سلام عليكم كده واخد بالك؟ يعني قبل الواحد ما يسأل سؤال وي ويروح دايس لايك فكأنه بيقول سلام عليكم. حاجات بسيطة بس بتبسط اللي اللي بيعمل الفيديو وبتبسطه فيسبوك وبتبسط جوجل يعني مش بتبسط بس اللي بيعمل الفيس الفيديو لا بتبسط كمان آه آه اخونا بلال بوب ايوه يا بلال اهلا بيك طيب عملت تحاليل اجسام مضادة بعد ثلاث شهور ونص وطلع سلبي أول جزئية من السؤال خلاص اقفل موضوع الاتش اي في، الموضوع HIV؟ عملت أجسام مضادة طبعاً أنت بتتكلم عن الاتش اي في، بعد تلات شهور ونص خلاص انسى موضوع الاتش اي في تماماً، شيله من مخك تماماً، ماشي؟ وعملت تحليل فيتامين د اللي طلع ناقص، هو تحليل فيتامين د دل... لعلبك ناقص عند ناس كتيرة جداً عشان أسلوب الحياة بتاعنا، يعني عندك معرفش أنت عايش فين، لو أنت عايش في منطقة باردة يعني عايش فوق في اوروبا او امريكا شمال المناطق الشماليه اللي ما بيطلعش فيها الشمس الا فتره معينه فالمناطق ديت فيها نسبه نقص فيتامين د حوالي 40% من السكان فحلها ان انت فيتامين د لو عندك نقص بتتبع الاساليب الصحي اسلوب الحياه الصحي اول حاجه تهتم بالاكل اللي فيه فيتامين د اهمها طبعا ايه الاسماك آه، الاسماك والمنتجات الحيوانيه والبيض والحليب الحاجات دي كلها مصدر جيد للفيتامين بس اهم منها الشمس دور على الشمس وقف فيها كل يوم ربع ساعه تقريبا اذا كان بشرتك فاتحه اذا كنت انت راجل اسمر بتطول المده شوي آه وايت ووكر احنا اللي مشتاقين يا وايت ووكر مختفي فين يا حبيبي ولا الصيام بقى والاعتكاف وكده، أخبارك وأخبار العراق ايه؟ أظن العراق أنا شايف أموره جميلة جدا، يعني مش ظاهر في الجدول تحت تحت خالص، فيعني معنى كده إن العراق أموره إن شاء الله كويسة، يا رب يكونوا بيعملوا تحاليل ومتابعين مش مت... مش مطنشين يعني والإصابات عمالة تطلع من غير ما الناس تحس، بس أنا إن شاء الله يكونوا بيعملوا التحاليل والإصابات اللي زي ما موجود في الجدول. ما شاء الله أستاذ عبد الحكيم 30 سنة ما شاء الله ربنا يديك الصحة محمد الجابر أهلا بك يا محمد أخبارك أظن حضرتك اللي بتتواصل معي على الخاص أو على التليجرام ولا مش أنت اللي من البحرين محمد الجابر يا رب تكون أمورك طيبة إن شاء الله أنا بختبر ذاكرتي يعني. بابا أنا فاكر الاسم ده محمد الجابر بس ممكن ما تكونش أنت اللي كنت بتتواصل معاه على التليجرام عبد الح عبد... عبد الحكيم أحمد 30 سنة ماشي عبد الحكيم ربنا يديك الصحة آه عبد العزيز أه قاطر معلش معلش قاطر أخبارك إيه وأخبار قطر قطر الحالات فيها هي تاني دولة بعد السعودية و... وبالنسبة لعدد السكان هو طبعا تلاقي 80% من الإصابات دول الوافدين لأن الوافدين زي ما أنا عارف الظروف بتاعت الوافدين في كل الدول مش بس في الدول الخليجية يعني وخصوصا العماله البسيطة بيحاولوا طبعا كل العمال يعني يا إما الرواتب بتاعتهم ضعيفة فبالتالي بيسكنوا يجي عشرة 12 واحد في غرفة كده دابل ديك دابل ديك لو السرير الدورين ده فبالتالي فرصة العدوى بتبقى عالية يقول بين الأهالي بقى اللي هم إيه زي ما قلت برضو فكرة الأسرة الجد وعياله وعيال عياله كلهم بيبقوا عايشين يا في منطقة واحدة كده مجمع بيوت مجورة وبيتجمعوا جميعا يعني فبالتالي نسبة العدوى بتزيد شوية بسبب الحاجات دي نبيل آدم بيل ادم هل يمكن شفاء شخص اصيب بالتهاب الكبد الوبائي بي وطلع اكثر من ألفين والدكتور ادى علاج انت أه انت أه انت كافير وقال يستخدم طول عمره ما يقطع العلاج هل في خطه؟ لا يا عم ما بيقطع يقطع العلاج بعد ما يتحسن ان شاء الله بس بيستخدمه حوالي سنه ونص الى سنتين وبعدين 2000 ألفين, ألفين ايه؟ نسخه ولا وحده دوليه؟ لان يختلف يعني ماشي 2000 نسخة رقم بسيط مش كبير 2000 وحدة دولية كبيرة العلاج بتاع الكبد الوباء الواحد بيوقفه بعد فترة ممكن سنة ونص أو سنتين أو أكتر حسب الظروف المهم أهم حاجة إن الواحد يحافظ على الكبد سليم دايماً وظائف الكبد تكون سليمة الاستاذ منطي اي 30000 الف وانا استعمل مواصلات يا دكتور واطلع الشغل وعندي اهلي واخواني وعايشين مع بعض وكلنا نطلع خاف احد عن عند لأ ما انت تتبع الاجراءات اللي إيه الوقائية اللي احنا الاحترازية اللي احنا بنتكلم عليها يعني ان شاء الله اما بتخرج برا معروف عشان ترجع البيت لازم قبل ما تخش بيتك تكرم الحزب بتقلعه برا البيت اذا أمكن في فكرة طب معمولة إحنا عندنا عاملينها في في في العمارة اللي أنا عايش فيها عند الأسنسرات والمداخل حاطين حاجة زي صينية كده بلاستيك أو حاجة فويل متعب محطوط فيها سفنجة كل يوم يغرقوها مية بكلور وجنبيها وجنبيها سجادة منشفة يعني الواحد قبل ما يخش العمارة يدوس على الكلور فبالتالي الحزام بتاعه إيه ماشي ويخش العمار برضه قدام الاسانسير والحاجات دي فممكن يا اما تقلع الموخزه الجزمه على باب الشقه وتاخدها في ايدك للحمام يا اما تحط على باب الشقه يعني لو في حركه وناس رايحه وجايه عيال وناس كتير بتخرج بره البيت وكده على المدخل تحط حكايه ال السفنجه وتغرقوها كل يوم بميه بميه كلور بالكلور المخفف بالميه طب تحس تتاكد ان الحذاء اما تيجي تدخل البيت يبقى معقم ماشي او يعني ما الفيروس دي حاجه الحاجه التانية بتدخل بيتك جاريه على الحمام بتغير هدومك كلها وتغسل ايدك بالصابون كويس دعتنا طبعا حوالي فطره كويسه وخصوصا المناطق اللي هي الواحد ما بينز... بينساها اللي هي ظهر الصباع الكبير دوت الواحد ما بياخدش باله فلازم الواحد يغسله كده لوحده نبقى يعني فيه في فيديوهات كتير عن طريق الغاز ماشي والواحد وهنا برضه يغسل كده ف كده تطمن ما فيش مشكله طبعا لازم تلبس الماسك بره مالكش دعوه بقى اذا كانت الدوله فارضه الماسك او لا لازم تلبس الماسك وانت بره في الشارع وربنا يعافيك وحسب طبيعه عملك لو انت بياع او كده طبعا الجهات المسؤوله لازم تعمل شيلد هنا احنا هنا جميع المناطق يعني احنا عندي في الصيدليه عامل شيلد بلاستيك أه حيطه بلاستيك ما بين البياع وما بين الزبون وفيها فتحه كده يناولوا فيها ايه أه يناولوا بعض التعامل وفي أه عاملين برضو حاجه كده زي طبق بلاستيك الفلوس بتتحط فيه يعني يعني الزبون بيبقى ماسك الفلوس البياع ما بتاخدش الفلوس على طول بيتحط في طبق بلاستيك تروح بخها كده بخه سبر أه كحول وبعد ما تبخها بالكحول تمسك ماشي اجراءات نعملها نعمل ايه يعني. معلش بنعذب نفسنا شويه لكن هنعمل ايه ده قدرنا ولازم نخلي بالنا. اه لا لا الابر الاوتوماتيكيه ديت مره واحده يا استاذ او يمكن ان تستعمل مره تانية بالخطا لا الابره بمجرد ما تستعملها خلاص لازم تترمي مستحيل واحد هي اوتوماتيكيه ليه؟ هم هم حاطينها ليه مع الاختبار مع التحليل او مع بتوع اللانسيت ديت؟ اللانسيت دي معموله عشان تضغط تضغط مره و... وترميها. تسلم يا محمد يا من المغرب اهلا بك يا حبيبي. نعم. أنت يا سريت يعني مختصر قوي في الكلام بتاعك الإيز أنا مش فاهم بقى. قبل كده قلت حاجة باين أنت بتاع ألمانيا وقلت اشتريت ستة من ألمانيا إيه يا عم أكتب جملة طويلة عريضة قصتك بحالك أكتبها عشان أفهم يعني ما لأن بنسى أنت كنت بتقول إيه قبل كده معلش ما يعني ذاكرتي ما بتقدرش تجيب سريتا تقول قلت ايه شوال شكلك انت بتاع الماني فانا مش فاكر بالظبط كنت بتتكلم عليه. ايه الايدز ماله الايدز انا احس بعياء فتيحة. فتيحة خليفه طب اهلا بيك يا استاذه فتيحة. طب قولي سلام عليكم الاول ولا قلتي ايه من فضلك انا احس بعياء وجسمي متعه انت قلتي من فضلك ماشي وقلم اليدين ومش عارف فاشل يعني آه وهن مثلا ذلك مع العلم عملت صنار للعنق وقالوا لي عندي إعوجاج بالرقب الله طالما عندك إعوجاج بالرقبة يبقى لازم تعالجي هذا الموضوع وعلى فكرة إعوجاج الرقبة ليه تمارين معينة رياضية تبديد تقدر تدوري عليها وتسألي بتاع العلاج الطبيعي يقولك عليها وإذا بتتعالج فيش مشكلة وبتتوقف على مدى هذا الإعوجاج في إعوجاج بسيط ليس له أضرار و ااا بس انت بتقولي في الام اليدين فابعثي لي اذا كان عندك الامكانيه ابعتي لي لا حول ولا قوه الا بالله كل شويه زقه معلش <تصفيق> انا اللي بزقه ابعتي لي تفاصيل وانا ان شاء الله اجاوبك يا استاذه فاتيحه خليفه ماشي لإن ممكن فعلاً لو أنت رقبك رقبتك فيها أي مشكلة بتكون بضغط على العصب فبالتالي ممكن تعمل ألم في المنطقة التي يغذيها العصب اللي هي ممكن اليدين وتحت اليدين. ده ممكن كمان تعمل في الجسم كله. آه حسين الديباوي، حسين أهلاً بيك يا حسين كيفك؟ أخبارك؟ وأخبار الدنيا عندك إيه؟ آه تحليل اتش آي في بعد ستة أسابيع قاطعة نعم قاطع قاطع يوسف تحليل الكومبو بعد ستة اسابيع كافي حاجه واربعين يوم كافي وقاطع ان شاء الله آه. اه تسلم يا استاذ محمد الجابر البحرين وضعها طيب الحمد لله لما انا شايف في الاخبار من ناحيه الوباء بتاع كوفيد 19 شايف انا وضعها طيب مع أن البحرين كانت من أوائل الدول العربية التي وصلت لها الأصابة بس الحمد لله عرفوا يسطروا وعرفوا يتحكموا في أن عدد الإصابات تبقى محدودة الايام دي ما شاء الله الحمد لله رب يخليك والله ابتسامتك تبشر بالخير أه طالما قلت بقى ابتسامتك تبشر بالخير فأحب لكم مرة تانية أن في خبر وأنا مرتاح لي يعني إن في مضاد اكتشفوه اسمه مضاد يمسك فيه الفيروس، الفيروس اهو وليه سبايكس، قد السبايك اللي بيلزق في الخلية، الخلية ديت مثلا بيمسك دي الخلية راسي بتاعة الخلية بتاعة الإنسان، السبايك بتاع الفيروس بيمسك فيها ماشي؟ فعملوا مضاد ها يعمل إيه قد الفيروس اهو، قبل ما يجي يمسك في الخلية المضاد يروح قافش في الفيروس، طيب الفيروس بقى ما يبقاش عارف يمسك فالكلام ده لو ملوش اعراض جانبيه خطيره هيتوافق عليه ويبقى فعلا ممتاز جدا الانسان السليم ياخد جرعه اسمها جرعه وقائيه ويخف لعل وعسى يكون ده اللي فيه الخير نتعشى ماذا اسبوعين ثلاثه هنسمع اذا كانت الفود اند ادمنستريشن وافقت عليه ولا لا شركه شركه امريكيه كبيره هي اللي عاملاه الشركه ديت اسمها سورينتو سيرابيوتكس شركه امريكيه اسمها سورينتو سيرابيوتكس والاخبار جت في اماكن كتيره منها فوكس نيوز ومنها موقع ام ام ان سي بي آه يعني في كذا موقع اتكلم عنها بعد ما عمل لقاءات في الشركه آه في مين حبيبي يوسف حبيبي يوسف كمال اهلا بيك حبيبي تسلم يا استاذ محمد الجابر تسلم يا حبيبي محمد عمر طيب الموضوع امتى ممكن يخلص موضوع كورونا طب يخلص لما انت وانا وغيرنا نلتزم ان شاء الله، ما تقدرش تقول هيخلص امتى، هو المتوقع ان كورونا في حد ذاته ما ينتهيش من العالم في الوقت الحالي يعني في المستقبل القريب، ربما لو طلع بس هيبقى موجود حتى لو، انا رايي انه هيتنته يتمن... موجود بس مش هيعمل اوبئه ان شاء الله. لكن هيتنته موجود زي الحصبة وزي شلل الاطفال وزي الهباتيتس بي وزي الاتش اي في والحاجات دي كلها. بس لما يبقى في لقاح انا متوقع انه يطلع لقاح على سنه 21 ان شاء الله اوائل 21 يعني بعد الست سبعة اشهر من الان او بعد 8 اشهر يكون متوفر في لقاح او يمكن قبل كده لو في لقاح واستخدم وثبت انه ملوش اضرار جانبيه او مخاطر على حياه الانسان هيبقى لقاح اجباري زي الكبد ال بيه. دلوقتي الكبد الوبائي بيه لقاح اجباري في كل بياخدوا كل مولود في معظم دول العالم في معظم دول العالم المولود بياخد مجموعه من اللقاحات من ضمنها ايه لقاح الكبد الوبائي ولقاح ال الميسلز ولقاح التيبركلوزس السول كذا لقاح بياخدهم الواحد وهو مولود جديد فمتوقع ان اللقاح لما يتوفر ويغطي البشر كلها ويتاخد للمواليد يبقى اذا الناس محصنه فالفيروس يبقى مو... الفيروس يبقى موجود وملوش اهميه ذات آه يعني ملوش قيمه تزعج الناس ان شاء الله امتى الكلام ده يحصل؟ ما نقدرش نقول امتى طب ليه مش هيتقضي تماما على الفيروس؟ لا ما يتقضيش على الفيروس الا في حاله واحده لو عرفوا المصدر الحيواني، المخزن، الريزرفوار بتاعه الطبيعي. لو اتعرف فين الريزرفوار بتاعه زي الميرس كده بتاع اللي في الشرق الاوسط، اتعرف الجمال، اتقضى على الجمال المصابه، فاذا ما فيش جمال اصبح عندها مرض. وممكن تكون بيتاخدوا اجراءات وقائيه من الجمل نفسه، فبالتالي ما يعديش الانسان. وبرده السارز، السارز اتعرف ان اللي بينقله الخفاش او القطة اللي اسمها كوفيد دي اسمها كافت ديت فبالتالي بيتواجه له السورس ويتعامله معاه قبل ما يوصل للانسان. فبالكده بيتقضى عليه. فنتعشم خير. اول مهم عندنا مش ان الفيروس ده انتهي امتى? المهم عندنا الوباء انتهي امتى? الوباء انتهي امتى? الوباء انتهي امتى الناس ترجع لحياتها ازاي? وتعيش حياة طبيعية. والله يا دكتور الحالة ما بين 1000 و 1500 بشكل يومي ده يمكن يا أستاذي بسبب الأستاذ عبدالعزيز ع... علي بتكلم على قطر ولكن حالة الشفاء ما بين 300 و 500 الحالة الشفاء جيدة وبعدين حالات الوفاة وليلة جدا جدا نسبة ضعيفة جدا فما بتمثلش يعني خطر على قطر إن شاء الله لكن بتمثل طبعا عيب على النظام الصحي يعني تخيل مثلا 33000 ألف حالة إصابة لو حتى فيهم حاليا اه لو افترضنا إن عشر تلاف بس حالة موجودة بإصابة حاليا بدأ رقم كبير يعني في المستشفيات اللي تشيل عشر تلاف واحد إصاب وأماكن عزل فربنا يكون مع الجميع بإذن الله عبد الحكيم يا أستاذ عبد الحكيم آه دلوقتي ب يعني بدل ما حضرتك تبقى الآن من الإبرة واحتمال ولا في حاجة اسمها تحليل ممكن نعمل التحليل ونخلص وتخلص القلق بتاعك ماشي لأن أنا ملاحظ حضرتك حكاية الإبرة وكده سألتها قبل كده ميت كتير يعني فمعناها أن أنت الآن فعشان تخلص من القلق تروح تعمل تحليل وخلص نفسك التحليل هيطلع سلبي، أنا عارف إنه هيطلع سلبي، بس أنا بقول لك إعمله عشان خاطرك أنت يعني. ماشي؟ لو أنت بقى مقتنع بكلامي أنا بقول لك ما عندكش حاجة ومش هيحصل لك حاجة و بقى مقتنع بكلامي ولا لو سألت تاني يبقى أنت مش مقتنع. فتروح تعمل التحليل عشان تطمن وتريح نفسك وتقتنع، ماشي؟ لأن الوسواس والقلق أحيانًا بيبقى أسوأ من المرض في حد ذاته. اصورها حاضر ده انتوا مش عارفين مش في صواني كده من الفويل اللي احيانا بتجيب فيها الوجبات من المطاعم آه... ده لك اللي هو حاجه الناس لما تقف عليها ما تتكسرش آه... الطبق الفل مثلا طبق فل بس يكون كبير يعني وبيتحط فرشه سفينج ماشي اي حاجه كده تمتص الكلور يعني عشان تشرب ميه كتير كلور الواحد بيخش يقف عليها بيع بيقف انتوا عارفين حمامات السباحه في النوادي او في حتت معينه المدخل احيانا بتاعها بيبقى ايه؟ في بركه ميه كده عشان الواحد ي... رجله تخش في بركه الميه قبل حمام السباحه عشان يغ... رجله تتغش في حمام الميه اجباري عشان تخش حمام السباحه لازم ايه؟, إيه تدوس او تغرز تمشي في الميه في البركه الاولانيه ديت اللي قبل الحمام ماشي؟ حط صغير كده فنفس الفكره انت قبل ما بتخش في الصينيه الكبيره ديت وفيها الفرشه المطاط ديت ممكن قماش حتى اي حاجه تنصل السائل بتاع الكولور الواحد بيقف عليها بالجزم بيخط عليها فطبعا اعرب الجزمه بت... بالتالي بتتعقم وتخش العماره ده ضمان حلو احسن ما تقلع الجزمه وتحير نفسك يعني يوسف. احمد المخلوفي. لا ده الكومبو يا يعني بالجهاز كومبس ده كومبو اللي هو عبارة عن خليط ما بين المضاد وما بين الانتيجين بصوا في صفة عامة دلوقتي عشان التحليل تقدمت بيبقى مكتوب عندك في التحليل ايه? حتى لو مكتوب كومبو بما مكتوب أنتيجين زائد انتي يعني مش مهم كومبو ولا إلايزا. المهمة المهم عندي مكتوب ايه أنتيجين بلس انتي انتي ماشي ده معناه انه بيكتشف المضاد وبيكتشف الجسم الفيروس نفسه الانتجين اكسيل جيفيس ايلايزا نيجاتيف مي جيتوليس سم... عملت يا استاذ اكسيل ما معرفش انت بتفهم عربي بتعرف عربي ولا عملت تحاليل ال مرات وطلعوا سلبي خلاص يبقى انت مالكش علاقه بالايدز بالاتش اي في اما الاعراض اللي عندك دي بتشوف ايه مشكلتها لو عايز تشوف ايه مشكلتها تبقى تتابعني بشكل خاص او تحت فيديو الفيديوهات فيديو او تتواصل معايا خاص زي ما انا قلت لك وعندك الطريقه اللي تتواصل معايا خاص اديني بنشرها اهو عشان تشوفها آه، نقدر نفيدك إن شاء الله ماشي يوسف يوسف الله يبارك لك يا حبيب محمد الجاف الحمد لله الوضع طيب في البحرين الشعب ساهم وتبرع للمساعده ربنا والحد طب الحمد لله رب العالمين شعب البحرين من الشعوب المتفتحة والطيبة بصراحة الاستاذ يوسف ايه بقى؟ والله انت انسان عظيم تساعد الناس في اهم شيء وهو الله يجزاك خير طيب يا سيد. اهلا بيك اهلا بيك يوسف وبرضه بعيد بقول لكم انا عملت لان انا بقول لكم دايما الاسئله بتكون على القناه هنا او على الموقع بتاعي في بعض الناس الموضوع ده ثقيل شويه عليهم هو عايز يسال السؤال خلال خمس دقائق كده نكون جاوبنا. فعملت انا مجموعه على ايه؟ تليجرام ليه التليجرام مش الواتساب؟ لإن التليجرام سمعت إن بيسمحوا بعدد كبير في المجموعة، الواتساب حدك الأقصى خمسمية باين أو حاجة زي كده. فالمهم عملت على التليجرام، فده ال الرابط بتاع القناة بتاعتي على التليجرام. بتبقى قناة ومجموعة مربوطة بيها، القناة بتشوف الفيديوهات وي وي، والقناة والمجموعة تقدر تسأل فيها السؤال اللي أنت عايزه. حسين البد... البداوي. الدباوي. الحمد لله. الحمد لله عمان أمورك طيبة الحمد لله. سلطنة سلطنة عمان الحمد لله كويسة أنا عارف. مفيش في الجدول يعني الأمور عندها طيبة قوي قوي ما شاء الله. الحمد لله. طب أستاذ أكسيل طالما بتعرف عربي اكتب لنا عربي ولا ما عندكش ما عندكش يكتب عربي. أنا يعني رديت عليك وقلت لك إن موقعك عايز تواصل أكتر ممكن تتواصل فيما بعد إن شاء الله. لأن فقد الشهية ده أستاذ أكسيل ممكن يكون ما عرفش أنت واخد بالك من كلامي. فهم الكلام العربي بتاعي بيكون فقد الشهيه ده كثيره جدا محتاجه تواصل افهم وضعك ايه عايز طولك ووزنك وسنك وظروفك اللي انت عايش فيها متجوز ولا لا كبير في السن صغير تخين رفيع كل الحاجات دي ليها اهميه يوسف تيرا هل اكل الثوم على صباحا يقلل من بيقول مفيش فيش عندي معلومات محدده طبيه، التوم بصفه عامه مهم بس بدل ما تاكل توم ويبقى الريحه ما يعلم بها الا ربنا ممكن فيه صبلم. صبلم انت في صبلمنت ده فيه داخل في تركيبه التوم فليه ما تستخدمش مكملات؟ ايوب ان شاء الله طب على شهر 12 يا استاذ ايوب هيكون طلع اللقاح على ما ينتج وعلى ما يوصل للعالم كله يعني ان شاء الله على على اول واحد وعشرين ده اللي احنا متوقعينه ما هي يوم ما يتوافق نهائيا على اللقاح مش معقولة هي هيروحهم ينتجوا سبعة مليار لقاح اكيد الكلام ده يحتاج فترة طويلة يحتاجوا يعملوا مصانع عشان يعني مشوار هياخد برضو كذا شهر عشان يبقى متاح للناس كلها وان شاء الله ربنا ييسر اهلا بيك يا محمد كل سنة وانت طيب انا كمان خلصت الساعه دلوقتي يا الساعة 11 ال10 انا بقيت اسهر لكم شوية عشان الوقت يعني ماشي اهلا بيكو جميعنا اشوفكم ان شاء الله على كل خير واشوفكم على كل خير واللي ما قدرتش اجاوب على سؤاله يبقى يحط السؤال تحت الفيديو المناسب من ناحية الموضوع يختار موضوع مناسب لسؤاله ويحط سؤاله تحت الفيديو ان شاء الله واللي عايز يتواصل بشكل سريع ومباشر يتواصل معايا على التليجرام على المجموعه والقناه بتاعت التليجرام ماشي ونشوفكم بكل خير النهارده الاثنين افتكروا يوم الخميس ان شاء الله برضو الساعه تسعة 9 و... مساء بتوقيت الفلبين 3 العصر بتوقيت مصر 4 بتوقيت السعوديه 2 بتوقيت المغرب العربي ونشوفكم وانتم باحسن حال وبصحه جيده وباذن الله تكون فيه اخبار طيبه مبشره وتريحنا جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته